Ilta on tullut ajallaan kaupunkiin. Tuuli on tyytynyt hentoihin huokauksiin. Vieläkö valvot raitille katsellen? Koivujen varjoja välkettä. Lampu Sen? Kuuletko, kuuletko sen? Takaisin paikalleen. Kadulla naapuri laahustaa autolleen. Töihin ja kotiin ja töihin uudestaan. Huokaiset hiljaa siihen kötytyössä. Kuuletko, kuuletko sen? Kuuletko kuuletko sen? Tervetuloa tänne Hervannan kirkkoon tärkeän asian äärelle. Minun nimeni on Asta Kahra. Ja minä olen Mika Pitkänen. Tänään musiikista vastaa Peter Joukainen Trio. Tänä vuonna yhteisvastuukeräys pureutuu ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon, jolla on tarkoitus kiinnittää huomiota talouden laskuun, joka yllättää monen ikäihmisen eläkkeelle siirtyessä. Voit lahjoittaa ruudussa näkyvän mobile pain tai Tampereen eteläisen seurakunnan lahjoitussivun kautta. Osallistumalla keräykseen autat myös suoraan Tampereen eteläisen seurakunnan alueella asuvia ikäihmisiä. Tänä vuonna yhteisvastuukeräyksen tuotosta 40 prosenttia lahjoitetaan Suomeen, josta puolet jaetaan kotimaisille erityiskohteille ja toinen puolisko ohjataan paikallisseurakuntien ikäihmisiä tukeviin toimiin ja diakoniaavustuksiin. avustuksiin eli suoraan tänne eteläisen seurakunnan alueelle. Vähävaraiset ihmiset tarvitsevat apuasi. Nyt sinulla on mahdollisuus auttaa. Ja loput 60 prosenttia ohjataan kirkon ulkomaanavun katastrofirahaston kautta ikäihmiselle Ukandaan. Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo Toimii tänä vuonna yhteisvastuukeräyksen esimiehenä. Hän kertoo nyt yhteisvastuukeräyksestä. Tervehdyspiispa Matti Repo. Terve. Kertoisitko, mikä yhteisvastuukeräys on? Yhteisvastuukeräys on jo aika pitkä ja historiallinen ja hyvin vakiintunut instituutio Suomessa. Se on kirkollinen keräys joka vuosi, joka kevät, jolla kootaan hädänalaisten auttamiseen niin Suomessa kuin ulkovailla, jo yli 70 vuoden ajan. Kyllä, tosi tärkeä juttu siis. Voisitko Matti kertoa tarkemmin, miten tämän vuoden yhteisvastuukeräys auttaa vanhuksia? Tämän vuoden yhteisvastuukeräyksen teemana todellakin ovat vähävaraiset vanhukset ja heidän auttamisensa. Ja sen otsikko nyt on ollut, että eniten yllätti köyhyys. Siis moni ihminen eläkkeelle siirtyessään joutuu niin paljon pienempien tulee varaan, että talous ei kestä, jos tulee jotain odottamatonta. On vaikkapa sairauksia ja säännöllistä lääkitystä ja sitten saattaakin tulla jotain odottamatonta, joka vuoksi ei enää selvitäkään sillä pienellä eläkkeellä niistä lääkekuluista. Ja yhteisvastuukeräyksen kotimainen tuotto, joka on 40 prosenttia tuotosta, se jaetaan tänä vuonna sillä tavalla, että puolet siitä tulee paikalliselle seurakunnalle, sen diakoniatyön käyttöön, sen valitsemiin kohteisiin ja puolet sitten kirkon rahastolle, joka niin ikään tekee yhteistyötä seurakuntien kanssa. Ja myös sitten toinen puolikas siitä osasta käytetään kansanopiston verkoston kanssa yhdessä kehitettävää maksuttomiin kursseihin, joilla ikäihmisiä autetaan digitaitojen kehittämiseen. Monet asiat on siirtyneet niin nettiin, että niitä on vaikea hoitaa. Ei enää ole konttoreita, joiden pääsee paikan päälle hoitamaan asioita pankissa tai, tai muissa laitoksissa. Pitää hankkia digitaitoja. Ja siitä, sitä koulutusta tarvitaan myös. Kyllä, tosi tärkeä juttu. Ja sehän on, että pienikin apu on ihan riittävä kyllä. Voisitko kertoa vielä, että olet itse ollut joskus kerääjänä yhteisvastuukeräyksessä ja siitä joku muisto. Olen ollut montakin kertaa, varsinkin silloin kun olin seurakuntapappina. Kiertelin tuolla Messukylän seurakunnan eri alueella listakeräyksen, siis listan kanssa ovikelloja soittamassa. Ja, ja tuota, kun avattiin, niin esitteli litsin ja sanoi, että yhteisvastuukeräyksen asialle. Ja sieltä tuli usein sellaista kymppiä ja kahta kymppiä. Mä luulen, että tämä listakeräys on vähentynyt aika paljon nykyään. Siihen on erilaisia syitä. Mutta nyt on sitten enemmän muita tapoja on vaikkapa Ison kauppakeskuksen ovella. Ja sellaisellakin olen ollut seisomassa. Yhden piispan tarkastuksen aikana muistan oli siellä suorastaan pahvihahmona. Hetken aikaa oli itse paikalla, mutta siinä oli tuotu sellainen pahvinen Matti repo sitten myös ja hänkin siinä keräsi no niin, minun poissa ollessa. Kyllä, tosi kätevää. Mutta kiitos paljon haastattelusta Matti. Kiitos ja oikein hyvää yhteisön vastuu kevättä. Terve, Maria. Moikka, Ispe! Tota, mitä kuuluu? Kiitos, ihan hyvää. Kuuluu ruoka vilinää ja vilskettä. Ja mehän ollaan aika etuoikeutettuja että me saadaan tehdä täällä tämmöistä aika upeata työtä. Toi kuulostaa kyllä aika hyvää. sä, mitä sä itse jaksat? No, tässä koronan keskellä yllättävän hyvin. No se on kiva kuulla. Nyt on yhteisvastuukeräys menossa. Mitä ajattelet yhteisvastuukeräyksestä? No mä ajattelen, että meidän ruoka-avun suurin yksittäinen asiakasryhmä on vähävaraiset vanhukset. Ja se tuntuu musta henkilökohtaisesti tosi pahalta. Ja se, että kun ihminen jää eläkkeelle, niin se tulotason lasku yllättää tosi, monen, tosi rajusti. Ja sitten kun pitäisi ostaa lääkkeitä, ruokaa ja maksaa kaikki kulut, niin ne rahat ei riitä kerta kaikkiaan mihinkään. Ja ajattelen, että kyllä me, jotka pystytään auttamaan, niin pitää olla auttamassa niitä, jotka ei pysty itseään auttamaan. Eli yhteisvastuutta kantaa. Mutta nyt on ihan paras hetki auttaa ja toivon, että kaikki lähtee lahjoittamaan mukaan. Kiitos. Ihanaa. Yes, kiitos. Isko. Seuraavaksi kuulemme Tampereen eteläisen seurakunnan nuorten bändiä. I'm <laughs> Terve, Minna. Moi, Ismo. Tota, miten, miten menee tällä hetkellä? Ihan kivasti menee. Kiitos kysymästä. Hyvä. No sulle, ei ole tuota, koira mukana, mutta mitäs koiralle kuuluu? No, koirallekin kuuluu hyvää. Harmi, kun ei ole nyt mukana. Mä yritän kestää tämän. Mutta tuota, tärkeimpiin asioihin, tuota, ei ole sen tärkeämpää kuin mitä koiralle kuuluu, mutta tuota, mitäs, mitä sä ajattelet yhteisvastuukeräyksestä? No, mä ajattelen siitä niin oikeastaan yhteisvastuusta jo Lähestynyt enemmän sillä tavalla, että mun mielestä se on paljon muutakin kuin se vuosittainen keräys. Et siinä on ehkä enemmänkin kysymys meidän niin ihmisyyden ytimestä ja siitä, että ihan päivittäin voitaisiin ajatella, että oltaisiin läsnä ja voitaisiin toistamme auttaa. Ja tämä, että se nyt tähän kulminoituu tässä keräyksessä, on tietysti oivallinen paikka. Meillä jokaisella auttaa kykyjemme mukaan, mutta noin niin muutoinkin niin se kuvastaa sitä, mikä pitäisi olla muutenkin arjessa meillä läsnä. Ja tämmöisiä meillä kävelee kartotielä ihan vapaana, tämmöisiä ajatuksia. Onpas hienoa. Nyt ei vain somepeukutus riitä, vaan tarvitaan rahaa, jotta voidaan tukea heikoimmassa asemassa olevia ikääntyneitä selviämään. Tampereen eteläisen seurakunnan vanustyöntekijä Seija kävi kyläilemässä Kertusteniuksen luona. Seuraavaksi pääsemme kuulemaan Kertun ajatuksia tämän vuoden aiheesta, sekä siitä, miten Kerttu itse on saanut apua. Hei Kerttu. Tänä vuonna yhteisvastuun aiheena on ikäihmisten taloudellinen ahdinko. Mitä sinulle tulee mieleen tästä aiheesta? No, minä olen sitä mieltä, että kaikki tämmöinen on oikein hyvä. Ihmiset on halunneet auttaa, auttaa siinä, kun on Eläkeläisiä ja meitä vanhuksia, jotka ollaan sairaita ja kaikenlaiset vaivat ja viat, niin minä olen mielelläni auttaisin monta, mutta nyt kun olen itse sairas ja ikäihminen, niin ei pysty auttamaan. On monta sellaista ihmistä, jotka on tosi tarpeessa. Hmm. Minkälaista tukea sinä itse olet saanut diakonialta? No, Minun täytyy sanoa, että minä olen vuosikymmenet, mitä mä olen ollut täällä muutisilla asunut, mm. niin minä olen saanut paljon apua. Ja niin monta kertaa, kun minulle on tullut Diakonia käymään, niin tulee aina niin hyvä mieli. Ja olen saanut monta kertaa ilot ja surut purkaa. Ja, ja iloisella mielellä aina laaditaan sitten elämää jatkamaan eteenpäin. Voi se on hieno kuulla. Joo. Onko sinulla mitään ajatusta, minkälaista tukea vielä haluaisit saada jatkossa? No tässä vaiheessa, millä nämä on niin monenlaisia ollut, niin, niin No tämmöinen on kauppareissussa joskus on, että tarvitsisi apua ja apteekissa joskus käytiä, Mutta se on oikein mukava, kun minä aina saan Diakonissa vieraaksi. Ja minun aikana on monta ollut, että toisia en ole kauan aikaa nähnyt enkä tuntenut, mutta kuitenkin ne on käynyt täällä. Mutta Aina on iloinen mieli olla, kun on saanut aina jutella ja odotan aina, että koska saan uudestaan tavata. Voi. Kiitos sinulle, kertoo. Kiitos. Tänä vuonna poikkeusolosuhteista johtuen näkyy katukuvassa vähemmän yhteisvastuukeräjiä ja siksi onkin erityisen tärkeää, että lahjoitat vaikka mobile peitä käyttämällä. Tervehdys Mikko ja Peter. Tervepä terve. Moi. Mikä on Mikko sun ensimmäinen tai varhaisin kokemus yhteisvastuukeräyksestä? Skidinen varmaan laskias tempaus Ylöjärvellä. Mitäs Peter, miltä semmoinen valkoisen yve-liivin -liivin päälle vetäminen tuntuu? No mä oon tosiaan ollut rippikouluryhmän kanssa keräämässä joitain kertoja. Liivin pukeminen on ensin vähän jännittänyt sekä mua että leiriläisiä, mutta kyllä se sitten kun pääsee siitä keräämisen vauhtiin, niin on tuntunut ihan mukavalta ja luontevalta. Mimmoinen kokemus se keräjänä toimiminen on ollut? Se on tosi iso juttu monellekin ihmiselle. Muistan Justinsa kun puin yhdelle kehitysvammaiselle liivit ja sen nimi laata, missä on sydän, niin se on iso juttu. Tulee hymy naamaan molemmille. Kiitos. Seuraavaksi meille esiintyy tamperelaisista naiskanttoreista koostuva Urku Harmony Sisters. Kiva, kun tulitte. Terve vaan. Mitä sulle kuuluu? Kiitos. Onhan tää vähän samanlainen monella tapaa hankala ja erityinen koronavuosi käynnissä, mutta täytyy olla vaan tällä hetkellä tosi kiitollinen siitä, että, että lähimmäiset ja työkaverit ja muut on pysynyt terveinä ja turvassa olla. Sun silmät hymyilee, se näyttää hyvälle. Joo, mä uskon vakavasti, vahvasti siihen, että, että ei se synkkyiny auta, vaikka on hankala tilanne, päinvastoin pitää vaan rakentaa sellaista positiivista ja, ja tuota, tulevaisuuteen uskovaa tunnelmaa. Koska ei, ei se synkpyisi tällä hetkellä yhtään mitään auta. Hyvä näin. Mitäs, mitäs Tampere-talolle kuuluu? No, tänä viikonloppuna esimerkiksi saadaan tehdä äh, ihana folkkitapahtuma, virtuaalihybriditapahtumiahan Virtuaalihybriditapahtumia tällä hetkellä enimmäkseen tehdään. Mm. Tuota, meillä on tuonne just rakennettu uudet virtuaalistudiot kaksi kappaletta erilaisia upeita Tämä, virtuaalistudioita. No. Että, että, että, ihana on se, että saadaan kuitenkin tarjota ihmisille sydän, ja tuota, sisältöjä ja, ja tuota, elämyksiä virtuaalisesti. Filharmonia on tuolla tällä hetkelläkin parhaillaan tekemässä äänityksiä. Että Hiljasta on noin niin fyysisessä mielessä, niin kuin pitääkin mm -hmm. olla, koska tällä hetkellä pitää olla sosiaalisesti toinen toisiamme etäällä, hmm. mutta ei sitten to, kuitenkaan toivottavasti henkisesti. Erilaisia virtuaalitapahtumia täällä saadaan tällä hetkellä toteuttaa. Ja sitten esimerkiksi nyt lauantaina avataan taas meillä brunssi. Meillä on tuossa viikolla kuitenkin Muumimuseo auki ja tuota, itse asiassa koko viikon, siis tiistaista sunnuntaihin Muumimuseo auki ja sitten tuota, lounasravintola. Mutta nyt lauantaina avataan sitten tuossa tuhtossa brunssikin. Että, että turvallisesti ja vastuullisesti, niin kuin te näette, että tässä tätä lääniä onnettiin, jos lauantaina tänne Brunsille tulee, niin. Viisi jalkapallokenttää on, on tilaamista, voi valita paikan, että voi olla varmasti niin kuin, tuu hyvillä turva- ja Tampere-talo on Brunsille, mutta sitä ennen vielä, mitä sä ajattelet yhteisvastuukeräyksestä? Yhteisvastuukeräys on mulle henkilökohtaisesti rakas. Sen takia, että, että no, mun, mikä minulle ensimmäisenä tulee mieleen, on edes mennyt Setani, ja Oili-Ahokas-Lahdessa oli oikein tämmöisiä todella aktiivisia yhteisvastuukeräjiä. Heidän Harri Hautajaisissa tuossa syksyllä oli muutamiakin puheenvuoroja siihen, miten he olivat jotenkin Lahden aktiivisimmat yhteisvastuukeräjät. hoisivat semmoisen valtavan ison vastuualueen, kiersivät sieltä ovelta ovelle tai tuota, ovelle. Just huolestuneena kysyin, että millä tavalla toteutetaan tänä vuonna, kun ei oikein ovelta ovelle voi mennä, mutta ilokseni kuulin, että, että Prismoissa ja niin erilaisissa kaupoissa ja ostoskeskuksissa ja muissa olla. Ja sitten mikä ihanaa, että voi mobile osallistua. Itse ajattelin esimerkiksi mobile pistää meidän perheen osallistumiseen. Ja sitten huomasin myöskin, että kohde on jälleen kerran tosi hyvin valittu: ikäihmisten varattomuus ja, ja sit erilaisten digitaalien taitojen, digitaalisten taitojen opettaminen ikäihmisille. Todella tärkeää tällä hetkellä. Koska siellähän nyt niin kuin aika lailla kodeissaan kaikki ikäihmiset joutuu olemaan ja vetäytyneenä. Ei voi käydä edes niin paljon käymässä. Ja sit kun niin kuin äsken mainitsin, sitä, että erilaisia virtuaalisia tapahtumia sisältöjä toteutetaan, että olisi niin ihana, että me saataisiin kaikkiin näihin myös meidän ikäihmiset mukaan. Et siellä olen meidän äitillekin opettanut, että miten hän pääsee digitaalisiin jumalanpalveluksiin, mutta kaikilla ei pääse välttämättä tytär käymään kotona ja opettamaan. Tämä on tosi arvokas kohde. Kiitos sinulle. Kiitos. Hyvää yhteisvastuuta. Todellakin, hyvää yhteisvastuukeräystä. Oletko säasta koskaan toiminut yhteisvastuukeräjänä? Joo, itse asiassa aika moniakin kertoja ihan alakouluikäisestä asti. Äidin kanssa lähdettiin keräämään ovelta ovelle lippaan kanssa ja muistan itse asiassa, kuinka jännittävää oli painaa ovikelloja ihan vieraiden ihmisten ovilla. Ja sitten myöhemmin itsenäisesti on ollut kaupoissa ja kauppakeskuksissa keräämässä. Vapaaehtoisilla on suuri merkitys keräyksen onnistumiselle. Näiden ihmisten avulla lahjoittaminen on, on mahdollista vaikka kauppareissun yhteydessä kolikkolippaaseen tipauttamalla. Seuraavaksi näemme Eija Vesolan haastattelun. Hän on ahkera ja omistautunut vapaaehtoinen. Joka on antanut aikaansa keräjänä useiden vuosien ajan. Kanssani on tänään Eija, Peltolammilta, monivuotinen yhteisvastuukeräjä. Kuula, hei Eija, mikä sinut on saanut pysymään mukana keräjänä näin monen vuoden ajan? Hei. Aloitin tämän jo Pajan 20 vuotta sitten hyvän ystävän pyynnöstä. Hän oli kerännyt paljon aikaisemmin, monta vuotta. Ja kun ensimmäisen kerran menin soittelemaan omikelloja, niin olin hyvin jännittynyt kelloissani, koska en ollut sellaista ennen tehnyt ja vähän pelkäsi vastaanottoa, mutta kaikki meni aina hyvin. Seuraavana vuonna olin ihan yhtä ymmössäni niin taas sitten lähdössä keräämään ja sitä kesti noin 5-6 vuotta ja sen jälkeen aloitettiin keräämään kauppojen edustaava. Isman ove suussa seisoi sitten, on siellä yli 10 vuotta ollut. Ja ihmiset ovat olleet aina hyvin positiivisia ja ottaneet vastaan tämän innokkaasti tämän keräyksen, joitakin tietenkin luukun ottanut poikkeuksia. Pienet lapset ovat mielellään antaneet kolikoita isän ja kädestä ja tunneet niitä hymyilevänä minulle. Ja, ja tämän, tässä on vain saanut sellaista hyvää mieltä itselleen. Ja usein olimme vielä perjantai-päivänä, niin silloin ihmiset olivat hyvällä tulossa, kukin oli tulossa. Ja, ja tuota, tässä on vain pelkkää hyvää sanottava Ja olen jatkanut sen takia nämä kaikki vuodet. No, mitä sinussa herättää mietteitä tämän vuoden yhteisvastuukeräyksen kohde, joka on Iäkkäät ihmiset? Kohde on oikein hyvä ja näitä iäkkäitä ihmisiä on paljon sekä meillä että ulkomailla. Ja Suomessa tietysti lisääntyy koko ajan tämä määrä. Tiedän ja tunnen paljon ihmisiä, jotka eivät aina ehkä saa apua sillä lailla, kun ja, ja Tämä on todella hyvä kohde ja toivon, että ihmiset ovat hyvä myötämielisiä tämän asian suhteen. No, kun kas, Eija, mitä sinä haluaisit sanoa meidän kuulijoille ja katselijoille? Miten innostaisit uusia ihmisiä mukaan? antamaan ja keräyksi. Kertomalla vaan tästä, kuinka osittain, kuinka hyvää mieltä tästä itselle saa. Ja jos tuntee joitakin nuoria, nuoria sellaisia, joilla olisi aikaa tämän kaiken koulun ja muun lisäksi, niin toivon, että teitä lähtisi mukaan tähän keräykseen. Ja siitä saa kyllä todella itselle hyvän mielen. Terve kertu. Moikka! Mitäs sulle kuuluu? No kukku ja paljon hyvää muutenkin. Hei tota kerro sen verran näin kun päästiin vauhtiin. Sä oot tänne Koikkari ja Taatalan kantapeikkoon. onko täällä ollut kiva asua? No siis totta kai, olen koko elämäni asunut enkä kyllä muuta mieluusti poiska? Näin, samoissa maisemissa kasvaneena täällä on kivaa. Mutta mitäs tota, mitäs, mitä sä ajattelet yhteisvastuukeräyksestä? No siis itse kun kerran olen sitä ollut keräämässä, niin se on ihan ollut kiva kokemus ja mun mielestä se on niin kuin tosi kiva juttu, kuinka helposti pystyy vaikuttamaan toisten asioihin ja auttamaan toisia tosi pienelläkin vaivalla. Niin ja äh, menee tänä vuonna muun muassa vanhojen ihmisten asialle. Mä tiedän, että sunkin vaaris vaikuttaa tässä muutaman kilometrin päässä. Eikö se ole kiva tietää, että jokin yrittää pitää myöskin vaarista huolta? No siis totta kai, ehdottomasti. Kun itsekin on niin kiireinen, ettei välttämättä itse kerkeä, niin tietää, että ainakin joku pystyy auttamaan. Kerro sen verran vielä, että onko se Ukkivaari pappa? Mikä on tämä termi? Meillä se on ehdottomasti pappa. Tällä mennään. Monet palvelut ovat siirtyneet viime vuosina nettiin, ja se aiheuttaa ikääntyneessä väestössä syrjäytymistä digitaitojen puuttuessa. Tämän vuoden yhteisvastuukeräyksen tuotosta osa käytetäänkin digitaitokoulutuksiin, jotka on suunnattu ikääntyneelle väestölle. Tampereen eteläisen seurakunnan työntekijät laittoivat taitonsa käyttöön yhteisvastuukeräyksen hyväksi ja lauloivat kanttori Maria Tuokon tekemän kappaleen Kuuletko mua, mummi? Terve Joni. Terve. Mitäs kuuluu? No, pakkasta tässä on pidellyt, koronaa vältelty, mitä, mitä tähän aikaan yleensä kuuluu. Hyvin ne oot välttää? No toistaiseksi ainakin, että ei oo ei vielä osunut itelle. Muutama tuttu on, mutta itelle ei oo vielä osunut. Sehän on hienoa. Tota, mitäs tulevaisuus tuo tullessaan? No ihan ensimmäisenä varmaan edistysremonttia, lisää koronan töitä ja sitten isäpapasta huolehtimista. Että siinähän se kai aika menee. Kuulostaa aika hyvälle. Isäpapasta huolehtiminen tästä päästäänkin loistavasti. Mitä sä ajattelet yhteisvastuukeräyksestä? No, mun mielestä se on joka vuosi ollut semmoinen helppo tapa auttaa. Et itsellä, itsellä on vähän rajoitetusti tota aikaa, mutta sitten taas haluaisi jotain tehdä. Niin yhteisvastuukeräys on mun mielestä aina antanut semmosen niin helpon ja luotettavan tavan auttaa ja olla läsnä. Tähän kuulostaa äärettömän hyvälle. Tällä on hyvä mennä. Joni, kiitos. kiitos. Yhteinen hetkemme on nyt päättymässä, mutta yhteisvastuukeräys on käynnissä koko tämän vuoden. Iso kiitos Peter, Mikko ja Laura. Iso kiitos myös teille kaikille katsojille ja yhteisvastuukeräykseen osallistuneille. Kiitos myös kaikille niille, jotka olette olleet tekemässä tätä ohjelmaa. Me ollaan yhdessä tärkeällä asialla. Yhteisvastuukeräys tukee vuosittain tärkeitä kohteita kotimaassa ja maailmalla. Piispa Matti Revon sanoin: "Kiitos, että olet osa lähimmäisen rakkauden kansan liikettä." Lopuksi vielä Peter Joukainen trio olkaa hyvät. Pave muistoa kunnioittain halusimme valita tähän loppuun pidä huolta nimisen kappaleen joka hienosti Sopii tähän tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen teemaan. Pidä huolta itsestäs ja niistä, jotka kärsii. Anna almu sille, joka eläkseen sen tarvii. Muista... Siellä rakentaa, missä kotimaahan sortuu. Koeta niitä rohkaista, jotka päätöksissään horjuu. Sillä jokainen, joka apua saa, sitä joskus taju myös antaa. Taju myös antaa, taju myös antaa, taju myös antaa. pidä huolta luonnosta se susta huolen pitää. Pidä kiinni päätöksistä, niistä voima itää. Muista, vanhukset ei kuulu vanhaan kotiin. Toimi niin, ettei nuorukaiset joudu uusiin sotiin. Sillä jokainen joka apuosa sitä joskus taju myös antaa, taju myös antaa, taju myös antaa, taju myös antaa, antaa. antaa. antaa. Puolta, luonnosta, se susta huolen pitää. pidä kiinni päätöksistä, niistä voima itää, muista vanhukset ei kuulu vanhain kotiin, Toimin niin, ettei nuorukaiset joudu uusiin sotiin. Sillä jokainen, joka apua saa, sitä joskus taju myös antaa. Taju myös antaa. Taju myös antaa. Taju myös antaa. Antaa. antaa. antaa. antaa.